Σήμερον ο παράδεισος έφτε εις ανθρώπης και ο της δικαιοσύνης ήλιος καταπάθη ειμίδη. Σήμερον το πικρονίδρο, το επί Μοϊσέος, το λαό, εις γυρκίδετα τα το πείτε του Κυρίου Παρουσία. Σήμερον το παλαιού τρύνου απειλάγιμε και, και ως νέος τραή, ιεσώτιμε σήμερα του σκόντου στον Ιντρότιμεν και του φωτί της θεογνωσίας καταπλαζόμενταν, σήμερα η ακρίση του κόσμου καθαίνεται την πανία του Θεοηγών, σήμερα λαμπαδοφρική πάσα εκτίζει σάδονται, σήμερα η πλάτη κατείνεται η ανώνυμη σκηνή ασεργάζεται ή το δεσπότσο επέλεψε. Σήμερα τα, τα άνθη της κάτω σκιορτάζει και τα κάτω της άγνωσες να πηγαίνει. Σήμερα η αεράκι μεγαλόφωνο των ορθοδόξων πανίγυρες αγάρεται. Σήμερα ο δεσπότης προς το πάψιμα επήγεται είναι αναβιβάσιμη προς ύψος των ανθρώπινων. Σήμερα ο ακριτής το ελληνίο η κέννη υποκρίνεται είναι αημάσιμη σκηνή αφιερώσει. Σήμερα η Βασιλεία Νουρανών ότι η Σάπτετα της Γάρπας του κυρίου που τέλος σίγουρα η και του κόσμου χαρά επερίστατο και ο κόσμος ευρωσύλλης. Το υποστηριχτήριο είναι το σωματικός κατεχόμενο και εισερχόμενο επ' Ο Ιορδάνης εστράφης στα πίσω θεωρών το πνεύμα το Άγιον ενίδη και αριστεράς κατεχόμενου και περιτάμεν νόση. Ο ο πίσω, ο πίσω τον οραθέντα τον κτίστησαν το θέτα, το δεσπό ο γιορτάρη τα και τα όρια σκίτρησαν, θεωρούν σαν εκεί ορόταση και έδωκαν. το παραγενώ με σήμερα το τη παραγωγή και το αυτό σου φιλάκεται Βασιλέ, όσο γίνει και α το μεγεί του και το Αυτό σου το βασιλέ. Πάρε του αγίου και αγίξω το ίδιο. Η χάρη τη απολυτρόσεω στην ευλογία του Ιορδάνη, πίσω από αυτό αφθασία σπηγή να γυαστούν δώρο, αμαρτημάτων λιτήριων, νοσημάτων αλλεξιτήριων, δέμου συνολέθριων, τεσσενάντριε δυνάμεις να πρόσυνθω, αγενητήσει των σπηρωμένοι, οι απάντε οι αλλοιώμενοι και μεταλαμβάνοντα έχει ένα αυτό προ καθαρισμό ψυχών και σωμάτων προ ιατρία παθών προ εγειασμού οίκων και προσπάσιμο φέραν επιτήδιο. Σύγαδε ο Θεό και μου σον ακεμίσας την σαν φύση φύσην της αμαρτίας σύ θεός όλο, τους την αμαρτία πατή, σε και, γαδό, και σε διασυγκρίνει με την Amen.